اذا كانت لديك بيانات احصائيه عبر برنامج الاكسل وهذه البيانات تحتوي على اسماء طلبة والدرجه العلميه وتود معرفه الحاله اذا كان راسب ام ناجح تلقائيا بدل من كتابه يدوية. هذه الطريقه نكتب يساوي F ثم نكتب اف ثم نفتح القوس ثم نختار الحقل الاول من الدرجه ثم اقل من 50 بعد ذلك فاصله ثم كوتيشن مارك ثم نكتب راسب او اي كلمة بعد ذلك فاصلة ايضا ثم بعد ذلك cutation مارك ثم نكتب كلمة ناجح ثم cutation مارك ثم نقفل القوس ثم ننقط انتر حتى نعمل النتيجة نقطتين متتاليتين على هذه الحالة